أم. نبدأ ونشوفه الساعة كل شيء موجود أهلا وسهلا بكم طبعا المباشر دي ما بشي انطلق لازم لازم وقت نظن صباحك أهلا اهلا بكم السلام على من اتبع العقل اهلا بكم جميع الكل حنبداوا نشوفو شنو ازول ازول ازول ازول مرحبا بالناس الكل شوفوا التعليقات وهل نسيت أصلا شوفوا من الاول وهل نسيت العرب الذين لازالوا ينتهبون به بي. اهلا بكم ايش علي في التعليقات القديمه أهلا، أهلا بكم، أزول، أهلا بكم، أهلا بالجميع آه نضرب رمضان غدوة نعرفش أنا, أنا غدوة ما نخدم مش قلت خل نعمل الفيديو المهم باش نحاول نعمل كل يوم آه إلا النهارات اللي آه نخدم فيهم طبعا خاطر النهارات اللي نخدم ما نجمش نعمل روح المخر ياسر يمكن نعمل في الليل المخر متعرش المهم آه اليوم ما خ ساعه الناس تجي شنو حوالكم نتوما ازول ولنزول والاسلام سيزول فهمت باش صوم كريم أنا دي مصايمة هاتي كاملة يبارك فيك يا بحمدي يبارك فيك كملتو الكتاب وارتحت منه. حمتا آه شهرين اخرين ويصدر آه اتمنى آه القرنفل اي آه اضفتك يا قرنفل فلسطيني. اضفتك اضفتك آه على الجروب. ادخل الجروب تلقاه ولا أبعث لي ميساج وانا ابعث لك الرابط اسلم اسلمه اهلا وسهلا مساء الخير لقد حلت لعنه رمضان بالفعل ازول مساء الخير محبه المهم آه مانيش باش نطول ياسر يعني بش ن... اليوم باش نتكلموا على موضوع آه آه الفرق من بين الايمان والاعتقاد والتسليم خلينا نقرا زيد سالك غير جو بونس با ك التسليم هو الاكثر جرهق من الايمان ا جو بونس با بيان التسليم هو اخطر حاجه طبعا أه. المهم البروغرام في رمضان نحاول باش ناخذ بعض المواضيع اللي موجودة حتى انتوما تعرفوا للأديان بصفة عامة يعني سارقة كثير من الأشياء الموجودة في طبيعة الإنسان بصفة عامة ونسبتها لها فهمت هذاك علاش يعني نحاول باش ناخذ بعض الآيات القرآنية بعض الآيات القرآنية اللي موجودة واللي هي معنتها تعرفوا الاعتقاد في القران انا بالنسبه لي القران قبل محمد والقران مصدره الكبير جدا من مسيلمه لعيط له مسيلمه اللي هو اللي بعد المعركه اللي قتلو فيها واللي وقت ابو بكر وقتها بدا يظهر القران قبل ما كانش في القران كان حاجه بسيطه جدا مأخوذ منه ومنه ومنه ومنه ومنه فهمت آه القران يعني بعد حرب اليمامه آه بدا يظهر القران على الشكل اللي احنا نعرفوه تو فهمت وهذا يعني تو نتكلم عليه كان تحبوا نعمل حلقه حول الموضوع آه بالنسبه لسؤال اخر شفته قبيله كما معناتها حبيت نجاوب عليه فما شخص قال ما نعرفش كريم وقف محاربه الاسلام ولا شنو، أول حاجة حطها في بالكم حاجة، أن الاسلام يحارب فينا على جميع الجبهات، ما لازمناش كلنا ناخذوا نفس الطريقة، ما لازمناش كلنا نقعوا في نفس الخطأ، إذا التنوع، التنوع جدا مهم. لمحاربة الجيولوجيه رأي والحرب لن تتوقف بعض يقول لي شبي تستعمل أسلوب الحرب كلمة الحرب الحرب مسألة غير إنسانية ونقول له أنا الحرب ديما تكون موجودة يمكن تختلف أنواع الحرب فهمت كيف الطريقة الحرب ولكن الصراع موجود في الكون وفي الوجود وشيء لا يمكن أن يتوقف ابدا فهمت اذا هذه معناتها المساله المهمه واسلوب الحرب يختلف من طريقه الى اخرى طبعا دائما يبقى العنف الجسدي هو شيء غير مقبول اصلا فهمت هذه معناتها مساله لا نقاش فيها بالنسبه لياله فهمت العنف الجسدي خاصه ضد الانسان بالنسبه لي غير مقبول اصلا لكن الحرب تبقى حرب فكريه حرب نفسيه، عده انواع من انواع الحروب، لان بدون الصراع وبدون الحرب لا يمكن ان تتطور الافكار وان تتطور البشريه. لازم ديما في صراع يمكن في يوم الايام يعني ندخل في حرب فعليه مع كائنات اخرى يمكن في يوم الايام، اذا الحرب دائما موجوده. و تغيير الاسلوب في الحرب لا يعني انتهاء الحرب لان الحرب فيها عده اساليب مثلا مساله نقد الاسلام انا قلت لكم علاش وقفت نقد الاسلام لاني يعني كملت في الحقيقه الاسلام لا يحتاج الى نقد يكفي ان تتعرف عليه كما هو لكي تعلم هل هو صالح لك او غير صالح لك هل هو صالح للبشريه الان او غير صالح للبشريه الان اذا انا ذاك علاش ديما نقول لازم نحاولوا باش نجدوا بديل على الاسلام وانا نشوف معناتها شخصيا ان آه كشعوب شمال افريقيه وشرق اوسطيه محتاجين الى ما يسمى بالايمان لان كما قلت ونعود نقول احنا شعوب نوعا ما عاطفيه نختلف على بقيه الشعوب الاخرى عندنا الخصوصيه متاعنا منطقه شرق الاوسط شمال افريقيا عندنا الخصوصيه متاعنا انا بالنسبه لي لا يجب ان نتخلى عنها لانها تعطينا شخصيتنا وهذاك علاش معناتها عبر التاريخ يحاولوا بش يستعمرونا عبر التاريخ يحاولوا بش يدمجونا عبر التاريخ يحاولوا بش يفنيونا ولكن احنا لا نفنى لان عندنا الخصوصيه اه الخصوصيه متاعنا المهم نظن ندخل في الموضوع اه مباشره اه الصوت باهي اتمنى والصوره باهيه الصوره باهيه باهي خليني آه المرة الأخرى بدنا على مسألة آه الإيمان والمعتقد أنا والناصر آه أهلا وسهلا ناصر كان يجمع فينا آه وجود سلام كريم نتمنى برمضان موصل سلسلة وصول الوجود في الغنوصية حيث أنك توقفت عند الصفر آه حسين يمكن أن نرجع لها ما مش في رمضان رمضان خليني آه نحكي على أمور عامة وعلى الآيات القرآنية آه التي تعتبر غنوصية هذاك شنو باش نركز على الآيات القرآنية التي تعتبر غنصية اليوم باش نعمل حلقة هكاكا باش نتكلم على الإيمان والمعتقد والتسليم آه في الحلقة الأخيرة آه معنتها آه تكلمت نعملت حلقة أنا والناصر وهو قال إنه يرى إن المعتقد أفضل من الإيمان بينما أنا أرى إن الإيمان أفضل من المعتقد وهو مش مسألة أفضلية من هو الافضل ومن هو الغير افضل اما خليني نعطي تفسير معناتها خطر ديما نقول انا للمشكله نتاعنا احنا ان اشخاص معنش ما معنى للكلمه علاش ما نحسوش معنى للكلمه لان الشعوب التي تحس معنى الكلمات هي الشعوب التي تجعل من لغة الأم لغة رسمية احنا شعوب لغة الأم ليس هي اللغة الرسمية يعني انا كما قلت ونعاود نقول كأطفال حبر من ويلدوا ونكبروا نتعلموا لغة معينة مهما كانت هاللغة هذه ثم وقت نكبروا يقريونا ويعلمونا بلغة أجنبية كلياً على اللغة الأم وهذا الذي يعني يترك الشعوب نتاعنا مع الأسف عندهم مشكلة كبيرة مع المصطلحات ولهذا يجب تحديد معنى المصطلحات لكي يمكن أن نتحاور وأن نتفاهم نبدأ في الموضوع من بعد نخلي لكم ربع ساعة ولا عشرين دقيقة من الاسئله أه نبدأ السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلا. اليوم بش نتكلم على الإيمان والاعتقاد والتسليم أحنا نعرف أن الإيمان لا فوا بالفرنسوية وبالانجليزية أه من عرش نوع المهم أه الإيمان صحيح الفكره اللي ناخذوها على الايمان هو انه شيء لا يحتاج الى دليل هذا معناتها يعرف الايمان ولكن عندما نرجع للغه لغه الكل بصفه عامه avoir la او ان يكون عندك ايمان هو ان يكون عندك اطمئنان امان باللغه انه مصدر أمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن وهو من الأمان أي ضد الخوف والمشتقة من الأمن الذي يعني الإقرار والاطمئنان ويرتبط معنى الإيمان في اللغة بالإيمان بالمعنى العام هو الإنسان يكون مرتاح ولهذا فيث فيث فوالا بالليف المهم، مش مشكلة. الإنسان احنا نتصوروا ديما نفرقوش من بين الإيمان والتسليم، فما فرق لأن الأمن والأمان يمكن أن يكون عن طريق التسليم ويمكن أن يكون عن طريق مش الاقتناع، لا الاقتناع عنده علاقة بالاعتقاد وانما عن طريق عيش التجربه الايمان هو ان تعيش التجربه انت ليس الايمان انك تاخذ ما غير دليل هذا لا هذا يا اما عندما تاخذ حاجه او تصدق حاجه او اي فكره ما غير ما تكون عشتها وحسيتها هذا يعتبر تسليم أما عندما تاخذ حاجة بعد ما ناقشت فيها طبعاً نحن باش نوظفوا حاجة أن الإيمان مرتبط بالتجربة الفعلية والتسليم مرتبط بالاستسلام أو ما يسمى وجدنا آباؤنا على ملة وإنا على آثارهم تابعين هما في الحقيقة هؤلاء هم أظلوا السبيل. إذا احنا في الثلاثة كلمات هذم، الإيمان والاعتقاد والتسليم، أكثر شيء مستعمل وأكثر ناس يعملوه هو ما يسمى التسليم. مثلا، نضربكم مثال، مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا يتبع دين، وجد أباه على دين معين وعلى معتقدات معينة أو على عادات معينة، فيسلم بذلك ويتبعها كما هي ويعيش في هذه الدنيا يدخل منها كما يخرج منها بدون ان يضيف شيء فهو مسلم ولهذا معناتها القران كان واضح والتي هي تعتبر ايه قر... أي قرانيه تعتبر ايه غنوصيه به طبعا القران يبدلها على حسب المفهوم بتاعه اما لب او لغز الآيه هو صحيح قالت الاعراب آمنا يعني تو جيل مسلم ولا المسيحي ولا اليهودي يقول لك انا مؤمن بالاسلام انا مؤمن بالمسيحيه انا مؤمن باليهوديه انا مؤمن بالدين الفلاني ولكن هل هو بالفعل مؤمن 80% إن لم أقل أكثر من يدعون الإيمان فهم كاذبون فهم مستسلمون لعادات وتقاليد موروثة ليس لهم الإيمان وإنما لهم التسليم ولكن السؤال الذي يطرح وفما واحد حط ملاحظة قال إن الدراسات أثبتت إن المؤمن أقل درجة عقلية هي من ناحية صحيحة ومن ناحية خاطئة. لكن على أي نوع من الإيمان يتكلم هنا هنا لا يتكلم على الإيمان التي الشخص يأخذ فيها بتجربة شخصية هنا يتكلم على الإنسان المستسلم شيء طبيعي آه آه الانسان اللي ميفكرش واللي ميحسش الذي فاقد الاحساس وفاقد العقل وهو يتبع كالقطيع كما تقول الايه ووجدنا اباؤنا على مله وانا على اثارهم تابعين شيء طبيعي لا الجانب الحسي والادراكي يكون عندهم قوي ولا الجانب العقلي يكون عندهم قوي هذوما أشخاص كيما نقولوا إحنا بالتونسي بقر الله في زرع الله. ناس عايشين ياكلوا يشربوا يصليوا صلاتهم يمشيو للكنيسة ولا يمشيو للدير ولا يمشيو للجامع يصلي الجمعة يقرأ القرآن متاعو فهمت يعني كيما نقولوا إحنا عبارة على حمار يتبع في جزرة. في سفناري احنا نسموها سفناري. اذا هذا نوع الايمان، هذا نوع الايمان هو ليس ايمانا هو تسليم ولهذا الايه هوني كانت ياسر واضحه وكانت تعني بينه في مساله التفريق من بين قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا يعني اي انسان يقول لك انا مؤمن قل له لم تؤمن، هل عشت التجربه؟ ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في قلوبكم يعني شنو هوني هوني المسألة شنو دخول الإيمان في القلب طبعا نحن بعد نضحكو ونقول القلب الآن علميا ما عنده حتى علاقة بالأحاسيس صحيح القلب هو قلب كجهاز ما عنده حتى علاقة ولكن آه القلب يعني هو تمثيل لشيء ينبض في الانسان، شيء حي، شيء مثلا علاش مثلا وقتها نخاف ولا توقع لنا حاجه ديما قلبنا يولي يدق. في الحقيقه يعني قريت انا على المساله هذه علاش؟ يعني شنو علاقه القلب بالاحداث اللي تقع لنا. جيت نشوف نلقى ان فما عروق واعصاب مرتبطه بالجانب الحسي الذي موجود في المخ، ومرتبطة بالقلب الذي يترك القلب يكون اكثر يعني يعني دقان نتاعو نتيجه التفاعلات التي موجوده فيما يسمى المخ عن طريق العقل، يعني كي نخاف كي نحب كي كذا، اذا طبعا عندما يذكر القلب لكي يميز خاطر احنا توا نعرفوا ان المخ هو اللي فيه العاطفة، هو اللي فيه الأفكار، هو اللي فيه كل شيء، المخ فيه كل شيء. علاش مثلا واحد كي كيحب يحب ولا يخاف ما تقومش ساقه ترعش، ولا صبعه يرعش، ولا عينه ترف، علاش؟ علاش القلب؟ لأن التركيبة الجسمية متاع الإنسان جعلت عروق وأعصاب مرتبطة بالمخ بالجانب العاطفي أو الجانب اليموسيونيل، الجانب التفاعل العاطفي مربوط بالقلب. إذن آه هذه معناتها مساله معناتها فما علاقه موجوده من بين ما يسمى القلب والمخ، القلب ليس شيء صدفه. فهمت؟ احنا تنقولوا قلبي، حتى نقول ازول، قريب من القلب. يمكن من ناحيه آه العاطفة في المخ شيء طبيعي كل شيء في المخ ولكن فما علاقه موجوده من بين المخ وكامل الجسد فهمت المهم شالينا نواصل الحديث اذا الايمان لا يحتاج الى دليل لماذا الايمان لا يحتاج الى دليل الايمان لا يحتاج الى دليل ولا يمكن سواء أنت كي مثلا تحب فلانه ولا فلانه تحب فلان، ما هو الدليل على حب الحب نتاعها؟ شنو هو الدليل؟ ولا انسان يجي يقول لك انا البارح حلمت وحلمت كذا وكذا، شنو هو الدليل اللي ينجم يقدمه لك هذا الشخص اللي هو حلم البارح؟ فهمت؟ ما فهم حتى دليل، اذاً الإيمان هي تجربة شخصية تعيشها أنت وما تنجمش تقنع بها غيرك هي مسألة شخصية أتم معنى الكلمة ما تنجمش تجي تقنع غيرك بحاجة تؤمن بها هذه مستحيل لهذا قلت لكم الإيمان مربوط بالنفس مربوط بالتجربة الشخصية مربوط بالحاجات اللي تعيشهم انت، احلامك، احاسيسك، افراحك، ايا سيدي هو حزين. قمت سيادتك حزين. تنجم تضحك وتظهر روحك اللي انت تضحك، ولكن في الداخل انت حزين. الايمان هو حاجه تنبع من الداخل نتاعك. يمكن تظهر على الخارج نتاعك، ويمكن تخبيها، يمكن ما وما تنجمش تجي تقنع انسان انك تحب ما تنجمش تجي تقنع انسان انك حلمت ما تنجمش تجي تقنع انسان انك فرحان ما تنجمش تقنع انسان انك غضبان ما تنجمش ما تنجمش ما تنجم حتى شيء لان حاجه خصوصيه حاجه ملكك انت اذا هنا علاش انا نقول الايمان اهم لان الايمان الإيمان مرتبط بقناعة شخصية يعني أنت وقت تعيش الحاجة ولا يكون عندك معتقد حاجة تعيش ما يسمى بالإيمان أي تعيش في الأمن والارتياح النفسي وهنا الإيمان لا يعني شيء قار الإيمان متغير زاد نفس الشيء نجم مثلا نضرب لك مثال أنك تؤمن بحاجة تؤمن بأي حاجة هذه الإيمان عشت انت تجربة معينة وعندك معتقد معين كما مثلا بعض الأشخاص اللي وقعت لهم يعني ما غير لا شعوريا حكاية القرب من الموت أو مثلا الإسقاط النجمي أو حاجة ولكن ما يبحثش فيها يمشي يعتقد أن هذيك بالفعل مثلا ولا واحد مثلا إذا قاعد يا توقع توقع إنسان يشوف شخص قدامه هو مش موجود ولا يشوف حاجه اذا هذا الشيء انت مؤمن تقول لا آه هذاك خلاص انا توه عن نؤمن من الجن موجود او نؤمن بحياه بعد الموت او نؤمن بالدشنوه فهمت وتقعد على الفكره هذيك الى اخر حياتك لا الايمان هو تجربه متكرره يعني كان امنت بحاجه وقعدت عليها مؤمن كيما هي مده معينه تولي تسليم هذاك علاش ال ال ال الفرق بين الايمان والتسليم هو فرق جدا بسيط فهمت الفرق بين الايمان والتسليم هو فرق جدا بسيط على خاطر تنجم انا نؤمن بحاجه توا ويمكن غدوة معكش نبحث فيها نسلم بها ونقول هذه حاجة نؤمن بها نسلم بها ونقعد نسلم بها الآخر حياتي فهنا أنتقل من الإيمان إلى التسليم إذا الإيمان هو أن دائما تجرب ودائما تبحث ودائما تحاول أن تفهم ما تؤمن باهي الان تحولوا للمعتقد المعتقد هو عمليه عقليه بحته يعني انت تحاول سوى بالحوار ما يسمى المنطقي المنطق تستعمل المنطق والمنطق احنا نعرفه في استعمال المنطق هو هناك ثلاثة مراحل، أنك تنطلق من فرضية ثم تعطي تحليل من بعد توصل للنتيجة. إذن، الإعتقاد مرتبط ارتباط كامل بالمنطق، يعني مثلا نضرب لك مثال. أنت حاجة تؤمن بها، عشتها ومعنتها وتعرفها وفهمها هنا باش تنقلها، باش تنقل الفكرة ما تنجمش تنقلها كما هي ما تنجمش تنقل الحس كما هو انتقال الحس الى الاخرين يجب ان يعني يكون عن طريق ما يسمى الفكر الافكار فهنا احول ذلك الاحساس الى كلمات والى افكار والى تحاليل وهنا استطيع أن أنقل الفكرة الإيمانية إلى الآخرين عن طريق المنطق، وهنا يصبح اعتقاد، يعني الشخص اللي في المقابل لم يعيش التجربة، ولكن استطعت أنا أن أقنعه بالمنطق وبالأدلة المنطقية إن ذلك الشيء موجود، من غير ما يحتاج التجربة. فهمت؟ هذا هو الفرق من بين الايمان والاعتقاد احنا ما باش نتكلموا على التسليم لان قلت لكم التسليم حتى هنا التسليم مرتبط بالاعتقاد مثلا انا مثلا عندي نظريه منطقيه من اجل فكره معينه ولكن الاسلوب المنطقي المنطقي اللي استعملته هو اسلوب اكل عليه الدهر وشرب يعني تطور خاطر الانسان يمشي ويتطور في الوعي متاعه يمشي ويتطور ووقتا يتطور الوعي متاعه يتبدل المصطلحات المنطقيه يعني المنطق ايضا مربوط بجانب كبير ما يسمى بجانب وعي الانسان وعن طريق ما يسمى التجارب ما نجمش ناخذ انا معطيات متاع الف سنال تالي يعني منطقيه ونجي نطبقها الان صحية هذاك علاش فما في المنطق ما يسمى بالمعقول الحاجه المعقوله والحاجه المنطقيه كما انت تعرفوا اللي يعرف الفلسفه ويفهم الفلسفه يفرق من بين المعقول والمنطقي المعقول هو ما تعارفت عليه مجموعه بشريه معينه مثلا معقول اللي مثلا في الدول نتاعنا ياكلوا الخروف مثلا. معقول مثلا في اوروبا ياكلوا الخنزير، مش معقول في الدول نتاعنا ياكلوا الخنزير. مش معقول في اوروبا ياكلوا الكلاب. في الصين مثلا معقول انهم ياكلوا الكلاب. اذا هنا المعقول يختلف من منطقه الى اخرى على حسب انظمه اجتماعيه وعلى حسب عادات وتقاليد. المنطق لا. المنطق فما أمور منطقية لا تتغير وهي المنطق الرياضي. أصح منطق موجود هو ما يسمى بالمنطق الرياضي. واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا تلقاه في الصين، تلقاه في جنوب افريقيا، تلقاه في اوروبا، تلقاه في كل بلاصة. لكن في عملية البحث مثلا نضرب لكم مثال. فما قاعدة منطقية لكل سبب مسبب هذه نظرية منطقية تقول لك لكل سبب مسبب ما تنجمش ترجع لها لو نجي نحط نظرية كاملة على أساس هذا النظام ولكن أصل في فترة من الفترات أني أجد شيء بدون عله الذي هو ما يسميونه مثلا في التفكير المنطقي المهندس للكون يجي يقول لك لكل سبب مسبب كما القوله البعره تدل على البعير وكذا تدل على كذا فليس كل هذا الكون لا يدل على رب عظيم فهمت اذا السببيه هذيا لأن انتهت ما عادش، ما عندها حتى قيمة، علاش؟ على خاطر وقت ننظر بمنظور آخر، فكرة السببية، ننظروها بمنظور الدائرة، ما الخط المستقيم، الخط لو نشوف الخط المستقيم، سوف نوصل لنهاية. اذا وفن شو بالنظام الدائري تولي ما عاد شوف بداية ولا نهاية أي نقطة يمكن أن تكون البداية وأي نقطة يمكن أن تكون النهاية وهذا هو الاكتشافات في عالم الفيزياء الحديث إن وتجيوا يشوفوا الفوتون يشوفوه هوني ومش هوني في نفس الوقت في نفس الوقت هو موجود وغير موجود إذا هذه هي القوة ما يسمى التطور المعرفي الانساني ودرجه الوعي لكن المشكله اللي توقع ان فما اشخاص درجه الوعي متاعهم تطلع اوتوماتيكمون ولكن الاساليب متاعهم تبقى هي بيدها فهنا يوقع دكالاج ما يسمى تجاوز من بين المعرفه متاعو ومن بين درهش الوعي او في له اضطراب في الداخل نتاعو يؤمن باشياء مينجمش يطبقها حاجات مينجمش يطبقها ليش لان دينه او افكاره او تربيته قالوا له اعمل الحاجه هذيك لازمك تعمل الحاجه هذيك ولكن ظروفه وحياته في العصر هذا مينجمش يطبق هنا تلقاه مضطر أن باش يكون منافق وأنه باش يظهر روحه باش ما يكونش على طبيعته وميكونش مرتاح مع نفسه لأن الأفكار اللي يحملها أو المعتقدات اللي يحملها أو الإيمان اللي أحصل عليه لم يتم تطوره لأن فما قاعدة مثلاً منطقية معروفة معروفة تقولك من لا يتقدم يتأخر هذا معروف أي إنسان ما يتقدمش اوتوماتيكمون بصفة طبيعية يوخر حتى ولو يعني يقلل التقدم نتاعو يعني أنت تشوف أنت حتى روحك فهمت ابدا امشي في الكياس فهمت ونقص الخطوة نتاعك تو طيب تشوف الاخرين سبقوك بنته صفقوك علاش على خاطرك انت قللت الدر شفت التصرفات نتاعك هذيك تاع اليوميه الحياه اليوميه نتاعك هي تقولك عبره لازمك تطبقها فعليا على ما يسمى طريقه التفكير ديما تضيف حاجه للافكار اللي تؤمن بها ديما تبحث ديما تتاكد ديما تشوف ما توقفش ما دامك في قلب ينبض وعقلا يفكر وحس واحساس ووعي لازمك دائما تكون منتبه لكل ما هو حولك وتكون فاهم شنو قاعد يدور حولك سوى شروق الشمس سوى غروب الشمس كل هذا الكون لازمك تولي تحس روحك كقطعه من هذا الوجود الكلي اذا هذه هي الفكره هو المعتقد نحتاجه باش نقنع الآخرين ببعض الأفكار، فهمت؟ إذا هذا معناتها المسألة المهمة جدا اللي لازمكم تفهموها، اللي الفرق من بين الإيمان والإعتقاد والتسليم، التسليم ما نكلموش عليه لأن يعني أغلب الناس مستسلمين، الإعتقاد يحتاج إلى نقاش ما يسمى نقاش منطقي، وهذا النقاش المنطقي طبعاً يختلف، يختلف في طريقة اللي آه يعرفوا الفلسفة، أو ما يسمى بالنقاش المنطقي، في ياسر مغالطات المنطق في ياسر مغالطات يمكن أن تستعمل الأسلوب المنطقي الصحيح، ولكن يمكن أن تستعمل مصطلحات تعطيها معنى آخر، وتؤدي هذه المصطلحات إلى نتيجة مخالفة كلياً. مثلاً جيت تقول مثلاً أي حاجة مثلاً تنطلق على أساس مثلاً أن العدم هو العدمية وهذا مش صحيح كي أنت معتقد أن العدم هو العدمية شي طبيعي في أي تفسيرك المنطقي سوف يوصلك إلى رب هذه مسألة منطقية بينما لو تنطلق ان العدميه هي نوع اخر من الوجود فهنا ينفى وجود الرب اصلا ينفى وجود الرب فلهذا فهمت النقاش المنطقي الانسان اللي يدخل في نقاش منطقي معناتها دائما عطى نصيحه اللي ما يعرش. ديما كل ما واحد يدخل في ني... آه نقاش منطقي لازم ان يطلب من الطرف المقابل تحديد المصطلحات يا سيدي اجي حدد لي المصطلح هذا شنو والمصطلح هذا شنو والمصطلح هذا شنو والان اجي نناقشوا على خاطر اكثر من يعرفون المنطق يلعبون كما القرانيين ولا كما الاعجازيين آه آه آه الاعجازيين على شنو يعتمدوا يعتمدوا على جهل الناس بالمصطلحات، وجهل الناس بالاسلام، وجهل الناس بالعلم. والجهل هي القاعدة الأساسية في أي حوار منطقي، فهمت؟ في أي حوار منطقي، الطرف المتغلب هو الطرف الذي يكون يعرف كيفاش يلعب بالألفاظ ويلعب بالمصطلحات. والطرف الذي يخسر هو الطرف الذي لا يعرف ولا يعني ما يعني ما يعرفش يتعامل مع المصطلح اذا هذاك علاش انا بالنسبه لي شخصيا الاعتقاد هو مساله مساله يعني جماعيه يعني تحب تقنع مجموعه معينه تستعمل الاعتقاد او النقاش الفلسفي، ولكن انا شخصيا اميل اكثر للايمان، يعني خاصة فيما يسمى بالامور الحسية طبعا. مانيش باش نجي أنا نقول لك على الايمان في هل الارض مدورة ام لا، أم هل القمر كذا وكذا وكذا، لا. امور يعني كما نقولوا علمية، مادية، ما نجموش نختلفوا فيها اذا هنا نفهموا الانواع الثلاثه الايمان حاجه عشتها انت حاجه تحسها انت حاجه قريبه ليك انت حاجه تلمسك هذاك حاجة حتى يدخل الايمان قلوب يعني حتى تحس انت بهذاك بهذيك الفكره تنجم زاد المعتقد في بعض الاحيان يعني يوصلك للايمان في كثير الحالات ان المعتقد يوصلك للايمان والايمان هذاك علاش يقول لك الشك مع الشك طريق اليقين لكن لازمك ديما تلعب الميزان من بين الايمان والاعتقاد الايمان والاعتقاد يعني مثلا زاد فما اشخاص يؤمنوا بحاجات وما عندهمش المعرفه هذا خطا زاد لان على قد ما تكون عندك المعرفة على قد ما تفهم الإيمان نتاعك وتنجم تصلح من الإيمان نتاعك كيما نقولوا زيد الماء زيد الدقيق، زيد الماء زيد الدقيق، وتجيب باش تعمل خبزة ولا تعجن لازمك تحط الفارينة أو الحبوب أو غيرها فهمت الطحين يسموه الطحين، نحن عندنا كلمة خايبة الطحين في تونس ما في الشرق يسموه الطحين تحط الطحين وتحط الماء، تحط الطحين وتحط الماء حتى تعمل خبزة أو تعمل أه فهمت؟ أك أكل معنتها, معنتها بشتاكة هذي هذيك التوازن من بين الماء والفارينة أو الطحينة أو تحب عليه أنت هو اللي يخلقنا منتوش، نفس الشيء لازمك من بين الإحساس والعقل الايمان والاعتقاد الايمان والاعتقاد الايمان والاعتقاد حتى تكون شخصيتك ما تجيش تعتقد حاجه على خاطر قالولك ما تعتقدش في حاجه على خاطر الطرف المقابل غلبك في الصراع وسكتك واخرسك ما دامك ما حسيتش في الداخل نتاعك وما عشتش تجربه في الداخل نتاعك ماكش مجبور نجم ما انا ارفض اشياء اعتقاديه طبعا احنا ديما نتكلموا في الامور الحسيه ما ناش نتكلموا في الامور العلميه، نظن الفكره واضحه الايمان والاعتقاد والتسليم، 80% من الذين يدعون الايمان هم في الحقيقه مسلمين، و 80% من اللي يعتقدون انهم يتبعون إيديولوجية هم مسلمين، وتبقى دائما النسبه القليله من امن بالفعل واعتقد بالفعل، الاعتقاد عقلي والايمان تجريبي حسي نظن الفكره واضحه كان عندكم بعض الاسئله و... ومن غدوه نظن غدوه غدوه باش نبدا باول ايه في القران ناخذ ايات من القران معينه موضوع معين ونوضح الفكره او اللب بتاع الفكره نتاع هذه الايه القرانيه، وكان عندكم انتم طبعا اقتراحات تحبوا تقترحوها او مواضيع تحب نتكلم فيهم خارج عن الغرونصيه، خاطر خلينا في شهر رمضان نحكيوا على امور اكثر شيء ايمانيه، نحكيوا فيها. خل نشوف شنو الاسئله، شفت ارياء راك شو عملت. هذه استراك، ما ما نعرفش شنو هو آه علي من عبد سيرشر، ما ما فهمتكش. آه فيسبوك يوتيوب، أنت استنتجت بأن الإسلام دين حق من صلاة الفجر، كيف استنتجت أن الإسلام دين حق؟ ما فهمتكش يا أخي، مش اليوم تسألوا فيه؟ يا اخي بديتوا تصوموا وخلاص وليتوا تخلوضوا ااا أه اخي كريم لكن في الحياه العامه لا نستعمل هذه المصطلحات بالمعنى التي ذكرتها انت طبعا لا نستعملها ما لان احنا عندنا مشكل لغه عندنا مشكل لغه احنا ما نتكلموش باللغه الايمان هو بصفه عامه بدون دليل واحنا احنا احنا عندنا مشكله كبيره في اللغه ما نعرف نعرفوا اللغه نتاعنا اصلا تباهي أحكي لنا على عقيدة والله يظهر فيكم توها. مش متبعها لا مانيش متبعها اخويا مانيش متبعها انت سؤال على الموضوع انسان يجابي موضوع متحرق لانتي يعني مطول اسمك انتي تي اسمك مسخيب وتابع السؤال عندي سؤال على موضوع حرية الإرادة من ناحية العلم التجريبي من جهة ومن جهة الونسية شنو هي الإرادة مفهمتكش والله صدقني هاني يعني توا قداش من سؤال قريته فهمت حتى شيء هل اعتقاد الإيمان والتسليم من أدوات الغنوصية؟ لا الغنوصية تعتمد إلا على الإيمان تعتمد إلا على الإيمان فهمت؟ تعتبر يعني الإيمان هو مصدر الأساسي للغنوصية التسليم هو نظام اجتماعي نظام تسليم حاجه خايبه للأخر فهمت المؤمنين مرتاحين ضميرهم حتى لو أخطأوا خطا كبير يؤمنوا بان الله سوف ينقذه هي إيه ده عايش في وهم عايش في وهم ليس الايمان حكرا على الدين بالفعل وانما الايمان ضروري للحياه طبعا نعمل بالنجاح عندما اجتهد الإيمان بالإنسانية الإيمان بقدراتك الإيمان بشخصيتك الإيمان بأفعالك الإيمان بعض الأشياء الإسلام هو أساس التسليم معظم المسلمين مش فاهمين دينهم أصلا هذه متفق معاك علي كريم أنت هل مريت في حياتك بإلحاد مادي ومريت على الماد كريم هل أنت مريت في حياتك مادي واذا مريت على من لديه الذي تحاول الايمان الحد لا لا انا الايمان الحد المادي ما عجبنيش من الاول فهمت كنت رافضه من الاول رغم اللي حاولت فهمت حاولت يعني اجبرت نفسي فهمت ولكن ما ما قنعنيش يعني ما فتره معينه فهمت فتره معينه هو في الحقيقة مش اقناع وانما يعني اطلقت العنان لكل رغباتي بدون حدود، فهمت؟ ما علاقة الايمان بالوعي؟ الوعي مرتبط ليس بالايمان فقط، الوعي مرتبط حتى بالاعتقاد، الوعي مرتبط حتى بالتسليم، هناك من هو مسلم وهو واعي. الايمان هي تجربه شخصيه، الوعي هو الانتباه لما تقوم به، هذا هو الفرق. يعني الوعي هو جانب من جانب النفس. انت كنت مسلم سابق جربت حسب بتاثير صلاه الفجر في الروح، كيف يكون ذلك من غير الله؟ ما فهمتش انت. حسيت تاثير صلاه يا أي ولدي ايش تخلوض انت فيسبوك يوتيوب؟ ايش تخلوض؟ اش تخلوط؟ قولي لي اش تخلوط؟ أول حاجة صلاة الفجر أو صلاة الصبح أو صلاة مش موجودة رأي كان في الإسلام. رأي. كل الأمور، كل الروحانيات يركزون على الصبح. فهمت؟ وعندهم فما حتى صلاة الليل، والصلاة مفهوم بها الإتصال مع الكون. ما عندها حتى علاقة، فهمت؟ يعني فيسبوك يوتيوب يعني تعتمد على، قلت لك أنا الإسلام أكثر مسروق، فهمت؟ ااا آه كريم ما هي أقرب مذاهب العقائدية والدينية الموجودة اليوم للغنوصية؟ آه هي الفيديا أقرب شيء هي الفيديا هي المذاهب الفيديا اللي اللي يعملوا البراهماك اللي يعملوا الماتر يعني ليجورو فهمت؟ ليجورو اللي يبداو يتكلموا ويعطيوا في النصائح وكل شيء هذاك هي أقرب مذاهب العقائد الدينية الموجودة في الغنوصية هي الفيديا الغنوصية خلينا موضوع آخر يا بشير. الموضوع عن أن ما تؤمن به هو يحدث في حالتك النفسية والدليل كل الأديان والهند يصلون هذه الحالة. الموضوع ليس له علاقة بكيفية بل هي وسيلة الشخص. طبعا طبعا هي كل شيء. كما قلت لكم الإنسان كي يبدأ في البحر وتغرق السفينة اللي ما يعرفش يعوم باش سواء كان بوذي، سواء كان مسيحي، سواء كان مسلم، سواء كان ملحد، اللي ما يعرفش يعوم يغرق، بوان باخ. التسليم هو تعطيل العقل وتعطيل الحس. يعني حتى حاجة حسيتها وعشتها لأنك مسلم للتقاليد والعادات ولا لدين معين، فهي مسألة معندها تعطيل كل شيء. آه قصدي لي ويل عند الإنسان موجود ولا من... كي تكتبوا بالحروف الفرنسية العربية من فهمش طبعا هذاك أن تكون إله نفسك هذيك قمة الواحد. لا الغنوصية ليس ربوبية. فهمت؟ التسليم وعدم المقاومة هي من أكثر وسائل الانتصار، التسليم وعدم المقاومة هي من أكثر وسائل الانتصار، لا لا لا، المهم، المهم، سي لو ماغيب افانك لاموغ، يا غيب افيفيغ، باسك دوطخا بلانيت، كيس كي موجود الكون يا أخي، أول حاجة بوغ فانك لاموغ، محتاج للوقت طويل. ودودخو بلانات الكون ما تنجمش تتصور بالك غير المجموعة بتاعنا بركة ما نحكي لكش عليها آه على العدم باهي محمد طعا نعمل على العدم كيف تتصل بالكون؟ الاتصال بالكون أن تكون واعي في كل ما تقوم به مع النبات مع الحيوانات مع الأشجار مع الشمس مع الغروب مع الشروق مع الورده مع الشجره مع كل شيء تكون متفاعل معهم المهم المهم عيش التجربة، عيش، آه ماذا تقصد بعيش التجربة؟ عيش التجربة، مثلا نضرب لك مثال، أنت إنسان ماكش مؤمن، ما تعرفش حلاوة الإيمان، أوكي؟ ما تعرفهاش، يجي يقولوا لك حلاوة الإيمان، ما حلاوة الإيمان، وكذا وكذا، طبعا فما حلاوة الإيمان التخديرية، ويقول لك ماركس الدين وأفيون الشعوب، هو يتكلم على الجانب الإيماني التسليمي. يعني يزيشي ما عشتش التجربة ويزيشي فهمت مسلم بحاجات ما تعرفهمش إذن وتنقول لك عيش التجربة يعني أنك تقوم بعملية تأمل لكشف نفسك هل أنت مجرد جسم فقط أم لا؟ هل أنت مجرد مادة فقط أم لا؟ تكتشف الجانب الفكري وتكتشف الجانب الحسي وتكتشف الطاقه النفسيه او الطاقه التي موجوده فيك هذا اكتشاف النفس ماكش مجرد روبو تقوم ترقد تمشي تخدم تعال وترجع تقوم ترقد وهكذا هل اسقاط النجمي ليه علاقه في فتره قبل النوم ما فهمتكش أهلا وسهلا، أنا غدوة بس غدوة رمضان هو، قولوا لي غدوة رمضان، رمضان، ماني جاوبتك يا فيسبوك يوتيوب، نقعدش نعاود نجاوب فيك، تشبيكم اليوم داخلين بعضكم؟ لماذا شخصيا أعاني ما تتشدد اه غدوه مش مش اكيد غدوه يعني مش اكيد آه من عرشت تحبوا التسعه ولا الثمانيه قولوا لي شو يساعدكم كما اليوم وإلا قبل بساعه اي ردوه ردوه كان ردوه انا ردونا عم نعمل حلقه اوكي اوكي انا غير اليوم حبيت نسلم عليكم وكل شيء وحبيت نتكلم على الايمان والاعتقاد والتسليم فهمت كما اليوم باهي اوكي. لما لما يتعارض الاعتقاد والاقتناع العقلي مع الايمان ايهما ارفض؟ اه لما يتعارض الاعتقاد امشي ديما من الاعتقاد نتاعك للايمان نتاعك. انا بالنسبه لي ديما نرجح الايمان تجربتي تجربتي الشخصيه والحاجه الاقرب لقلبي فهمت هي اللي نتبعها. في نفس الوقت أنت غير مرتاح مقتنع بها عقليا ضرورية أصبر لما يتعارض الاعتقاد والاقتناع العقلي مع الإيمان أيهما أرفض بمعنى تخوض تجربة مقتنع بها عقليا وضرورية وفي نفس الوقت أنت غير مرتاح ما تتبعهاش أهم حاجة راحت نفسك كمليون به اوكي التسعه به. اوكي اوكي اوكي اوكي. انا غدوه اليوم هكاك راني عملت هديه معناتها هكاك الحلقه باش نتكلم على الايمان والاعتقاد والتسليم خاطر فما شكون سالني عليها. ومره اخرى تكلمت مع اخ مع ناصر وقال لي هو طبعا ناصر يميل اكثر شيء للاعتقاد فهمت أنا أستعمل في الدرجة الأولى الإيمان والاعتقاد استعملوا في النقاش مع الأشخاص فقط اكتشاف النفس ما الذي أبدأ به للعيش تجربة اكتشاف النفس أول حاجة أهم نقطة واللي قالوا عليها الجميع هي الانضباط مع نفسك يعني تضع قوانين شفت الدين اللي يضع الجماعة تضع الروح اول حاجه لازم تنظم حياتك هذه أن تعيش بقره الله في زرع الله فهمت يعني تعرف شنو اللي يصلح بيك شنو ما يصلحش بيك ماكلتك الباسك حياتك نظام النظام اهم حاجه فتره الاستراحه فتره التامل فتره الراحه فتره كل شيء تنظم حياتك بالقدام بالقدام ما غير هذاك الشيء ما بداش بتعمل شيء العقل هو الذي فما شخص يحب يفضل العقل أه هو حر امشي كيف سوف يتم محاسبة الناس الذي لم يصل الإسلام إليه ماذا كان يسأل المسلمين مش لي ما زالوا موجودين مسلمين هوني موجودين معايا قد يختلط الايمان بالعاطفه ويصبح سلبيا على صاحبه ولهذا اقول يا علي دائما انا اؤكد ووعي يجب استعمال الايمان مع مره تشد الايمان توزن مع العقل وتتشوف العقل بدا يطغى دائما كيما نقولوا كي الميزان ما تخليش العقل يطغى وما تخليش الاحساس يطغى ديما قيس وغيس فهمت؟ ااا آه قال آه لماذا ارتباط اه ارتباط آه شهر الصيام بال بالقمر باهي تو نعمل الحلقه على المساله هذه هي رأي مرتبطه انها في الحقيقه آه فكره آه رمضان علاش مرتبطه بالقمر؟ على اساس انك لازمك تصوم عام كامل مع الناس ما تنجمش تصوم عام خاطر الصيام الاعظم هو 400 يوم في الحقيقه اكبر يعني الاعتكاف الاعظم للرهبان الفيديين القدام هي 400 يوم يعني قرابه سنه اذا علاش الصيام مرت... معناتها هذاك كما نقولوا احنا شفت مثلا فما حاجة اوريجينال فهمت حاجة اوريجينال مش لازم نعمل يعني فيها حلقة هذي فهمت <تصفيق> الحاجة الأوريجينال هذي ما نجموش يوصلوا لها العباد شكون باش يعمل لك اعتكاف او صيام نتاع 400 يوم اذا لعامة الناس وللقطيع فهمت وللأعراب يربط لهم الصيام بالقمر لكي يصوم معناتها صام 30 يوم الاثنين من بعد 10 ايام يتقدم 10 ايام يتقدم 10 ايام يتقدم بعد 30 سنه 40 سنه يكون صام عام كامل. آه... اخي كريم شخصيا اعاني من تشدد عادي هيك مشكله الصيام واحد لا هيك يقتحت... هيدو في التركينه واحد جبلتو ماشي حار مع انه كل... طبعا هذيك هذيك هذيك هذك... ايه سي انا قالوا لي قالوا لي شبيك... بيك ما, ت... ما تقولش رمضان كريم للمسلمين وقالوا ما نشجعهمش انا ما نشجعهمش على الجهل والتخلف ما نشجعهمش انا ما نقولوش شكون رمضان كريم هذه فهمت فأنت... هذاك رمضان هذاك لا أعرف لما حاولت وضع دين خاص بي أو فشلت حسبت لي راني في وحدي وخفت من جنون لا لا لا أعمل دينك وحدك أنا عندي ديني فأنت أعمل دينك وحدك وما تريدك تعقدها على روحك وقفت دي ما يمشي تبع طبيعتك الحاجة تعرف شنو تعملها يعني. الحاجة اللي تشوفك دي ما تعملها ردها هي الدين والحاجة اللي ما تحبش تعملها نحياها هذيك ردها حرام مثلا أنت مثلا ما نعرفش ما تحبش الثوب. ها آه يقول باش على روحي الثوب، فهمت؟ أنت مثلا تحب التفاح. تقول لازم ناكل كعبة تفاح كل يوم. فهمت؟ اذا كان لدي إيمان بالأحياء والجماد أرتاح إليه لا اسم ذلك المسلمات. ما فهمتكش به. آه تو أسمع غدوة، غدوة. نعمل مباشر واللي يحب يتدخل في المباشر يطلع معايا نحكي فهمت؟ يا أنت انحيازي هو اذا كان سنجبته أنا، ما رمضان، شهر آه. النفاق رمضان. ما تعقدوش الأمور حاجات سهلة، نظم حياتك، نظم حياتك. ما تخزرش لا دين، لا مجتمع، لا حتى شيء، عيش حياتك على روحك. يا أخي الدنيا شنيا هي؟ 40، 50، 60، 70 سنة. ما عندكش وقت. طبعاً طبعاً. المهم، غدوة كان تحبوا تشاركوا يعني ما فما حتى مشكل تنجموا تشاركوا. غدوة باش ناخذ بعض الايات القرانيه وباش نعمل فيها موضوع وبعد نعمل عنته نص ساعه ولا ساعه ربع من بعد تطلعوا نحط لكم الرابط وتطلعوا اوكي هاي نقول لكم خير يزي ساعه اليوم ومنقول شهر رمضان مبارك للمسلمين وارجوكم المسلمين والمدينين والمسيحيين والفهمت اللي يجيو بشي والملحدين الماديين وكل شيء هوني القناة هذه تعلموا دير ربكم كل واحد رب روحه مع معروفة معنتها الاتجاه نتاعنا واضح ما فماش واحد فوق واحد حتى كان مع انت انا شخصيا معنتها المعتقد نتاعي ااا يخصني كنانة كل واحد يخصه المعتقد نتاعو اموره ينجم يطلع يعبر بكل حرية على الايمان نتاعو. هل جلال الدين الرومي جر.. طبعا جلال الدين الرومي تحكي لي على جلال الدين الرومي جلال الدين الرومي ااا فهمت من غير ما نحكيو عليه وغيرهم, وغيرهم وغيرهم وغيرهم تحياتي وازول ولن نزول وبسلامه ومعاه فيديو قادم وبسلامه بسلامه غدوه تو ان... ااا معناتها نعطيكم الرابط تطلعوا تحكيو ديريكت بسلامه باي